اقول اقول سلامي سلامي سلامي للقارئ والحاقد والحاق واللي ينتظر طبتي. طبتي سلامي, سلامي للشامت الخاين اللي بظهري وش نفعت بيك طيبتي, طيبتي وش نفع السكوت وانت تدري وانت قد شقد مشيت مش لك سوالف والكرام من قدامي تعدي ناجح محسود يمه ما حد يريده يخطي واقرب الناس تلقاه عذوك صعب تلقى الصادق النية يصفي, يصفي يقول دامك مشغول بيه وحقلك يخطي ويودي ترى قد ما حاولت ما يطلع لك عندي تحتسب باني ضعيف اني وحدي لا وحدي حق القران ما هو هذه طيبه مني تحتسب باني ضعيف اني <تصفيق> يعني وحدي لاو حق بالقرآن لا وحق القران ما هو ضعف طيبة مني طيبه مني, طيبة مني سايرتك صبرتك عسى ربك سي مقامر فأتلك وقربتك للصفر محتاج ما قصرت ودوم ناكر الفضل بعض البشر بعض البشر بعض لو صرت له مشموع تضوي تنكر اما الأحبة اما اللي بشمعة وحدة أتمتهم تضوي تضوي كم من مره صبرت على جرحي واقول ارفع والله بقلبي يدري دومت من الخير ودومك بشر شبيك ما اتغزر بيك ولا ينفع خبزي شبيك ما يغزر بيك ولا ينفع خبزي مهما حاولت مهما تطاولت اعرف ما توصلني انت عندك علم للقاعد ما نزل قدري دوم راسي مرفوع اخذ الله حسبي وكم مره وقعت وللقمه وصلت وهذا فضل ربي اهجرتك اهجرتك اهجرتك هذا مو زن بذنبك حاولت تكون دومه في اللي يبقى يمك وانت اللي تتكلم ظهري وتحاول تنزل, تنزل قدري تخس تخسى والله الخايس بشره الله مع النية طيبة ويضو حق القرآن على النية يعطي الله مع النية الطيبه بالقرآن على النية يعطي تخسى ألف تخسى ما تطول رجلي خاسر فاشل دوم عينك برزقي الله يعطي على مية وكل خايني جازي جازي الله يعطي, يعطي علمية وكل خايني جازي كنت أنا. كنت اظنك طيب، كنت طيب, طيب طلعت حيه وتدور لدغي، كنت ظنك طيب طلعت حيه وتدور لدغي، طيب السم اللي كلها بيك وانا العين واغمض عليك، امنت بيك وذلت ظهري، خويتك وانكرت فضلي، انت الخاسر، والله العظيم سهل بالماكل وان اللي اسوي وان اللي اسوي لكن لك يوم لك يوم لك تتندم لكيوم عليها وتتذكرني وتقول بصفني تذكر بيه فضلي تذكر, تذكر وقفت وياك تذكر على الشده قبل الفراحة، تذكر كم مره داويت لك جراحك جراحه هذا الكاس اللي منه سقيتني عسى عجبك طعمه, يا طعمة. هل بامكانك تذكرني لان هذا الطعم تعافيت منه ونسيته من واصبح من الماضي عسى جراحك تلقى من يداوي اني مسلم ما تلقى من الصحباني كلمات والقاف في راس العلي